Haritella ei. Nyt harjoitellaan, miten kirjaudutaan Classroomiin ja miten siellä palautellaan tehtäviä. Käynnistän täältä alhaalta Google Chromen Kirjaudun kafeirillä sisään eli painan tuosta Gmail. Kohdasta ja valitsen nyt täältä tämmönen opiskelijatunnuksen. Tämä näkymä on nyt sitten samantyyppinen kuin opiskelijalla. Ja nyt näyttää, että sähköposti tällä opiskelijalla on aika, aika täynnä. Tyhjennetään se samalla. Valitsen täältä vohvilistaa, missä lukee Google-sovellukset, Classroomin. Ja nyt tässä näkyy kurssit, joille tämä Kiipula-opiskelija on liittyneenä. Ja valitsen täältä nyt tämän Toiminta digitaalisessa ympäristössä valinnaisen kurssin. Ja käyn ensin katsomassa täältä Näytä kaikki kohdasta kuinka paljon olen tehnyt tehtäviä ja kuinka paljon on tekemättä ja onko tehdyt tehtävät arvioitu 5 5 vai 0 kautta 5. 5 kautta 5 tarkoittaa, että se on täysin oikein tehty ja suoritettu ja, ja sitten siellä näkyy monesti myöskin tämmöinen Liitetiedoston kuva tai sitten tämmöinen kommentti, niin sinne on liitetty sitten opettajan toimesta kommentti, taikka sitten itse olen laittanut sinne. Menen takaisin sinne kurssille täältä vasemmasta yläkulmasta kurssin nimen kohdalta ja valitsen nyt täältä tehtävät välilehden. Ja vastaavasti täältä näkyy harmaana sellaiset tehtävät, jotka on palautettu, ja sinisellä sellaiset tehtävät, jotka on tekemättä. Ja otan nyt tästä tällaisen tehtävien palautusharjoituksen, vaikka olen tämän tehnyt, niin otan sen uudelleen. Eli klikkaan sen tehtävän auki. Ja valitsen täältä alhaalta näytä tehtävä. Ja täällä on ohje. Perusta tähän tehtävään Google Docs. Kirjaa sinne itsestäsi ja opiskelustasi esimerkiksi alla olevia asioita. Ja palauta tehtävä. Ja nyt tässä on tämä runkonin niin kopioin tästä tämän. leikepöydälle ja lisään tänne doksin. Koska tämä tehtävä on jo aikaisemmin tehty, niin poistan täältä tämän aikaisemman doksin. Ja nyt menen tänne doksiin sisään. Tänne ylös tulee silloin Kiipula-opiskelija. Eli sinun oma nimi, ja sitten tulee tehtävä, jota tehtävää saat sillä hetkellä tekemässä. Ja nyt mä liitän tähän ton tehtävän rungon aika pienellä fontilla, niin suurennan vähän tota fonttikokoa. Ja laitan väriä, kun se oli harmaalla, niin laitan sen nyt mustaksi. Ja nyt sitten tähän... teen tätä tehtävää. Näin. Esimerkiksi tämmöinen yksinkertainen Google-dokumentti, niin siellä voi olla kysymykset ja siihen väliin laitetaan vastaus. Jos haluat siihen laittaa ranskalaisen viivan, niin se sisentää tota sinun vastausta ja se näyttää vähän paremmalta näin. Ja nyt tuossa näkyy, että kaikki muutokset tallennettu. Eli aina kun sä teet tänne jonkun merkinnän, vaikka painat yhden välilyön, niin tässä lukee, että tallennetaan. Ja nyt se on tallentunut tämä tehtävä sinun omaan raiviin. Ja nyt mä voin tämän välilehden täältä Google Chromesta sulkea. Ja sen jälkeen mä tässä tuo lukee teillä nyt palauta. Mulla lukee nyt lähetä uudelleen, koska mä olin äsken sen tehtävän jo tehnyt. Näin. Ja jotta opettaja sen sitten huomaa, niin tuohon voi laittaa vaikka kommentin. Tämä on yksityinen kommentti ja tämä menee pelkästään vain kurssin opettajien tietoon ja sun useampi opettajakurssilla. Täällä alhaalla on sitten ryhmän kommentti ja tähän voi laittaa kommentin, jos haluaa, että se näkyy koko ryhmälle. Eli kaikille niille, jotka tällä kurssilla on. Ja tuosta se kommentti lähetetään näin. Ja nyt mä menen täältä tänne kurssille tästä tehtävästä takaisin. Ja nyt täällä näytä kaikki. Eli täältä ylhäältä kun katsotaan striimi, niin täältä näkyy silloin tämä näytä kaikki. Niin nyt täällä pitäisi näkyä. Kyseisen tehtävän kohdalla. Jos nyt löydän sen täältä jostakin tuossa. Tehtävien palautusharjoitus, niin, niin nyt se näyttää, että se on palautettu. Ja nyt se näyttää, että se on jo arvioitu, koska mä tein sen tehtävän jo toiseen kertaan. Näin.